שלום חברים, היום הולך להיות ממש מעניין אנחנו הולכים לצלם כמה רעיונות חדשים עבור נסטלט אנחנו הולכים להתחיל עם המילקה הזאתי לריטל יש לנו רעיון ממש ממש מגנים בשבילה אבל לפני שאנחנו מתחילים אני רוצה לשתף בסרטון האחרון שיצרתי עבור נסטלט מה נתכם על הסרטון? אהבתם? התלהבתם? אם הייתם רוצים לראות איך עשיתי את הסרטון הזה ומאחורי הקלעים, תגיבו בתגובות ואני בכם. אז לפני שאנחנו מתחילים אני מעביר אתכם למצלמה הזאת שתעמדו מהצד ותראו את כל מה שקורה פה על הסף. הרעיון שלי זה, סרטון שלי פותח את הסקית של, ה, אה, של הגלידה, מגיע לקחת ביס, ברגע שאני לוקח ביס, יש שוט של קלוזאפ על הישון שלי, ואז הוא נפתח ואז הישון מצטמצם כזה, וז המצלמת היא צלול פנימה עד שיראו מחדש את הפריים שיראו בהתחלה לוקח הרי שיראו בהתחלה, זה הפריים שאני בא לפתוח את הגלידה אה... ויאלה בואו נתחיל טוב, אז אני בא, לוקח, מתיישב, רוצה לעיניים פותח את העיניים זה הכל, זה הכל וואי אני מתרגש, אז תמיד ככה, ושעושים כאלה מתרגש חלק ראשון יש, חלק שני, אני זה עם המאכרו לקח לי רק שבעה קשה! ממש לא ציפיתי שזה יהיה קשה! בואו נה, רק לי לעשות רק את הסצנה של חצי שעה! חצי שעה! זה וואו! טוב, אז אחרי, עריכה קרה פה בבית של אחי, הבנתי לי עוד שוט אחת של קלוז-אפ. לכן, ביקשתי מירוני האגדי שיבוא ויעזור לנו, ויביא לנו גם כזה גלידה חדשה. כי לא אוהבתי את הגלידה. מה לא? גם ניקו! ניקו! Come <laughs> <laughs> <laughs> בוקר טוב, בוקר טוב לכולם הייתי בטוח אני אקום היום בריא לא קרה, לא נורא פשוט הולך לקוראת עכשיו באמת ממש מעניין אנחנו הולכים לצלם סרטון נוסף לנסטלה והפעם הסרטון הזה הוא בהשראית קנדריק המלך בלי להעליב בקליפ של קנדריק בהמבל בדקה 1.28 וגם בעוד כל מיני חלקים לאורך הקליפ יש קטע ממש מגניב שהוא רואים את קנדריק. שומדבר מדבר למצלמה, ואז נראה כאילו הוא לא זז יותר מדי, הוא טיפה זז וכל הרקע מאחורה משתגע בטירוף הרעיון לנסלל זה בעצם לקחת את הרעיון הזה של שהבאתי מקנדריק, שהוא בעצם ברגע שאני לוקח את הביס בקרנץ' שכל העולם מסביבי כזה... כזה בבלגן, כאילו קרנץ' <laughs> אז עשיתי מחקר קטן וגיליתי שכדי לצלם את הדבר הזה משתמשים בעצם בארבע מצלמות שהן זהות ואז כל פעם עוברים מפריים לפריים, לפריים לפריים לפריים לפריים לפריים אז ברגע שכל המצלמות האלה מסתכלות לאותה נקודה אז מתקבלת בעצם התנועה הזאת מקווה שהייד שלי מדגישה זה מספיק טוב אבל... <laughs> טוב אז הבאתי את הציוד הוא נמצא פה על השולחן פה יש 780, 750, 150, 90, 80, 200 ו... 85, פה יש 50 רק כי פה חצובה אחת רגילה, חצובה צהורה אחת, שתיים, שלוש, עוד אחת, עליהן אני גם אסלם מצלמות. אני יושב שם, אני אעביר אתכם עכשיו למצלמה של הפישיי שלנו, שנמצאת שם. ואנחנו נתחיל להרכיב פה את הסט. אז אתם מוכנים? חבר'ת, אני חייב לשתף אתכם שהפרויקט הזה עם נסלה מרגש אותי ברמות, באמת. זאת פאקינג חותמת מחברה ענקית בקטע גלובלי, ששלמלי לי כסף על לעשות בשבילה את מה שאני או אוהב בעולם. וכל כך נהנת עם התהליך הזה, באמת, כל כך נהנת עם התהליך הזה. וואו, כאילו... כשהתחלתי לצלם לפני עשר שנים, פשוט רציתי ליצור. הייתי בן 14, ועשר, וראיתי חפץ, ולא לכפת לא לעבוד בצילום, כי לדבר ביחס ל, ליתפרנס בצילום. פשוט עשיתי, עשיתי משהו כיף לי, משהו כיף לי לעשות. ופשוט רציתי לעשות עוד מה כיף זה, כיף זה, לát לát פיתחתי את השוка. השוка הזאת, זה ראה בחלומות גדולים מאוד. השוка הזאת, החריגה חיתפתחה לאהבה, ו zachidi לעבוד באהבה שלי, ורק באהבה שלי מINGLE שבעה ועשר. זו תותה אהבה, שגרמה לי לפורש מהנדסת מכונות, בשביל ללכת אחרי החלומות שלי. והיום, היום אני מרגיש צעד אחד קרוב יותר. ותודה לכם שאתם חלק מהמסע הזה.